يعني لا من الرسالة الجنوبية ولم من جميع الجماعات الأخرى كذلك هذا الجمهور الغفير صراحة يعني كنشوف أن هذا الجمهور شاغوف يعني بالنسبة لكرة كرة القدم وحنا بدورنا ما علينا إلا ندعموا جميع الفرق الرياضية ولما لا إن شاء الله يكون عندنا واحد دوري اللي يكون الدوري ديال واد المخازن بالرصانه الجنوبيه ويكون على الصعيد الاقليمي. وان شاء الله يكونوا معنا حاضرا الاخوان يعني يكونوا ان شاء الله مسؤولين يكونوا معنا فاعلين يعني الرئيس ديال قسم الشباب اللي هو ديال مدينه العرائش اللي اختاروا شباب من من الرصانه الجنوبيه او جماعات اخرى يع يعني خص غير إن شاء الله راح عندنا مواهب عندنا عندنا يعني كي شباب اللي عندهم عزيمة واحنا علينا ما إلا نساعدوهم ونطرقوا جميع الأبواب ونديروا شراكات باش ندعموهم يعني ونحيو هذه الرياضة اللي كانت اللي كانت اللي كانت واحد المدة وأنما كنشكر باش ما ننساش اللاعبين القدامى لا رسالة الشمالية ولا لاعبين القدامى رسالة الجنوبية صراحه جوالي كانوا في المستوى وكذلك ما كنشكر جميع وما حنا آه صراحه الاغثيريه يا بالنسبه لي هذه الجمعيه الاجيال اللي قامت واحد الدور كبير يعني رغم يعني ان تفوقت، توفقت يعني في إنشاء هذا التظاهره انا كنقولها مع هذا المنبر برافو برافو ليك يعني يعني يعني صراحه فاجئتوني وانا كنقول لكم ان شاء الله هاد الجمعية إن شاء الله أندعمها علاش؟ لأن حنا بالنسبة لي راه أنا بالنسبة لي اسمح لي كما كنت في الأول جميع الجمعيات لأنهم يديروا تظاهرة وأنهم يشتغلوا ويبينوا يعني الأنشطة ديالهم ويعطونا التقارير المالية والأدبية ما علينا إلا ندعموه إلا ندعموهم وهذا واجب لنا وهذا هو الدور ديالنا وكذلك يعني يعني هذا كان دور آآ كان هذا النهائي كان هذا اللي كان كيجمع ما بين فريق ولا سلطان لريسالة الشمالية وفريق اللي لتابع الساحل جماعة الساحل وشوف حتى باش نقول لكم أحد المساله ماشي الفريق أنه في سر كيتسمى أنه ورمق كنا إن شاء الله باقين نعملوا دوريات اخرى هنيئا لفريق ترجديد وكذلك كان هني وفريق سلطان وكان هني وريسالة الجنوبية بهذا التضاور وهذا الحضار قريب وشكرا ااا تحية تحية عالية للجماهير شكرا سي محمد الخامس السلام عليكم والله الكلمات يمشيوا لي كاملين قدام هذا الحب ديالكم كاملين اللي كتعبروا لي كما كنقولوا كيقولوا مادام هذا السيد هذا كيدعمنا وكيبقى معنا احنا دائما عندكم قدام ان شاء الله ياحكمي ديالنا على رسوم رشيد بن طالب يقدم لهم له جوائز الخبير دين التحكيم الله الله الله الله الله الله الله شكرا يوسف عليك نعليكم قولي بسم إذا الان فريق المحتل الصف الثاني يعني اللي يعني نهزم في مقابلة النهائي فريق أولاد السلطان كيحيي اللجنه التنظيميه وكذلك رئيس جماعات الرئيس الجنوبيه والمنتخبين والسلطات الحاضره كذلك الضيوف اللي حضروا في المقابله النهائيه واللي فعلا نهزم يعني بشرف بحيث قدم مستوى كان ممكن يرجع هبله ولكن يعني في الأخير أن نهزم ثلاثة واحد.